اهداء من ساره العبد الله لاختها فيحاء العبد الله <تصفيق> افرحي اه يم العاريس العريس كريمه الخصال لك يفوح العود والمسك ويفوح الزهر يا فيحاء العبد الله يا وفية الفعال لك تعدى الخيال والسجايا العالية هو السنع في كل الطيبة والجود ما فيها جدال الله يسعد قلبك ويحفظك رب البشر فيحايل عبدالله بنت من شلو الثقة فالمواقف كلهم درع وحزم الله والف مبروك لك يا ناصر عدد وبل الخيال التهاني الكرم والجود حزان معالي والسطا ولك خواتن نحت كل وصف الجمال اعجز في المعاني فيهن ويحترى الفكر الفرح له من العمر هي احلى الليال فيها فاضت التراحيب وبارك من حوالي والله يا هنا والسعاده خروال الله يحفظ ناصر ويسعده طول العمر والشيلات شيلات الفرح قصايه شاي